Dragnea, interviu în presa americană, cel mai puternic politician din România spune ce lupta anti-corupție a mers prea departe. Liviu Dragnea a acordat marci, 10 mai, un interviu agenciei americane de presă de la Associated Press. Liderul PSD, numit de jurnal sublinier Tide peste ocean cel mai puternic politician din România, susține ce lupta anticorupție a mers prea departe. Agenția Americană nu uit să menționeze ce Dragnea a fost împiedicat să devin prim-ministru de condamnarea penală. Liviu Dragnea Subliniere Ful Partidului Social Democrat, la guvernare în România, a declarat într-un interviu pentru The Associated Press ce după ce an de rândul politicienii secepau după ce au mit. Agenția anticorupție din România a mers prea departe în urmărirea oficialilor guvernamental suspectați de luare de mit, abuzând serviciu sublinierei alte fapte ilegale, se arată în articolul din presa americană. A fost o perioadă mulți ani în care, de obicei, oricine era la putere nu era investigat. Am ajuns acum în cealalt extrem, unde toți cei din clasa politică ar trebui urmărici, investigați investigați, sublinierei trim sublinierei în judecat, a declarat Dragnea. Agenția americană aminte subliniere te nu doar de condamnarea lui Dragnea, ci sublinierei de cel mai recent dosar al său. Liderul PSD subliniere i-a susținut nevinovsia ei în interviul de marci subliniere A declarat ce va lupta până la sfârșit subliniere IT pentru a dovedi acest lucru. În schimb, Dragnea a refuzat să comenteze pe tema unei eventuale candidaturi la alegerile prezidențiale din 2019, în acuzațiile sale la adresa DNA, Dragnea a amintit de cazul judecătorilor de la NJ, printre care sublinierea ei judectoarea Bursan, care au fost achitați definitiv, după patru ani în care au fost suspendați din magistraturi din cauza acuzațiilor de corupție. Cine le va da acei ani înapoi, a afirmat liderul PSD, Dragnea a mai declarat ce, în opinia sa, România va găsi treptat o abordare corect, legal sublinierei constituțional pentru lupta împotriva corupției. La asociate Press s sublinierea de tentativa PSD de schimbare a legii penale, prin 1813, care a dus la proteste de strat de amploare. Cu referire la legile justiției, Liviu Dragnea spune ce Uniunea European subliniere i au examinat proiectele subliniere au ajuns la concluzia ce nu afectează independența sistemului judiciar. Liderul PSD a insistat ce partidul său este unul eurofil, care susține conceptul lui. E. În acela subliniere timp, Dragnea a declarat ce România sublinierei alte ceri din Europa de Est sunt îngrijorate cu privire la proiectul Europei cu două viteze, care lasă în spate națiunile mai sărace, în timp ce națiunile bogate primesc beneficii. Liviu Dragnea le-a spus jurnal tilor americani ce românii nu ar trebui să uită beneficiile sublinierei fondurile care vin la pachet cu apartenen ca la UE. În acela subliniere i timp. Pentru noi este important ca principiul coeziunii să fie respectat sub liniereidiferent diferențele de dezvoltare să nu se accentueze, ci să fie diminuate, a mai declarat Dragnea.